Мороз малює візерунки, ми всі чекаємо дарунки. Вже перемога близько, знаємо пліч о пліч ворога долаєм. Сини, дідусі, мами й тата усі воюють в нас завзято. Хто волонтерить, хто донатить, свічки окопні залива, хто день і ніч все тісто місить, щоб наше військо годувати. І з новим роком вас віншую. Бог хай здоров'я вам дарує, щоб й далі на плечах міцних тримали рідних і дорогих. Ми будемо тилом вам надійним молитися за вас постійно. Усім, чим зможем, допоможем. І ворога у 23-м переможем. Можем!